هذه الشيلة إهداء من بنات أم سفر لأم سفر يا هلا يا مرحبا ترحيب بهين قلة تنساق في فنجالها عند قوم ما يمدون القليل رابة تصغر بطيب أفعالها أم سفر يا الاصيله دايما طبعي اصيل شيخه الرب رفع من زالها بنت شيخه من لهم فعل وحصيل من مطانخ العرب وطالها بنت حمد وهو على البعض طويل المراجل كاسبين اجزالها يما سفاره الكرم عندك دليل يا كل نور في قبلها الحفل طيب ولا مثله مثيل أطيب الافراح هل هلالها يا هلا يا مرحبا ترحي به اللي تنتنساك في منجالها عندي قوم ما يمدون القليل لا أنت قرب طيب أفعالها أم سفر يا عسى عمرك مديد يا كريمة طيب الله اخت الرب من زالها بنت شيخه ذلهم فعل وحصير من مطالخ العرب وطالها، بنت حمد وهو رحل بعض طويل بل مراجل ابتالها يامه الكرم عندك دليل يا كريمه جمها حالها يوم رحبتي النساء تخربط بطيب عيالها باركوا له يا عسى عمره طويل ويا عسى الفرحه بطول اعمارها والعروس تسين الحفله الجميل باركوا له في بال